На південному сході федеральної землі Штірія, що в Австрії, розташоване курортне містечко бад глайхенберг Популярною серед туристів ця місцевість стала не тільки завдяки термальним джерелам, адже містечка, які починаються зі слова Бад, є ідеальним місцем, де під іделічними пологами зеленими горбами вирують пристрасті. Піняться гарячі джерела, насичені корисними для здоров'я речовинами. Без сумніву, візитівкою громади Бат-Глайхенберг, де можна провести незабутні дні, є Стірасік парк. Неважливо, чи оберете ви тиждень спорту або пригоди в оточенні динозаврів, враження від побаченого запам'ятаються вам на усе життя. Стірасік парк належить до найцікавіших парків з динозаврами світового рівня. Цей парк приваблює людей різного віку, від дітей до дорослих. Для дітей існує безліч розваг – від шкільного спортивного тижня до історії динозаврів. Тим, хто поселяється в готелі на деревах, надається дисконтна картка Genus карт Власник цієї картки протягом перебування в парку отримує можливість безкоштовно відвідати понад 120 екскурсійних програм. Екскурсії дозволять відчути усю чарівність землі Штірія, гастрономічна культура якої має особливе значення. Виробники відомих та популярних продуктів, таких як гарбузова олія, шинка, оцит, шнапс, шоколад, запрошують вас на дегустацію та придбання їхньої продукції. Шоколадна фабрика Зотер, розташована в містечко Рігінсбург. Неймовірне місце для любителів шоколаду. Такого ви не побачите ніде і ніколи. Навіть складно уявити, що до шоколаду підходить таке розмаїття начинок. Культовий виробник шоколаду Йозеф Зотер створив шоколадний театр, у якому мініатюрна канатна дорога не залишає байдужим кожного відвідувача. Канатна дорога проходить через усе приміщення, транспортуючи шоколадні батончики. Винахідливий шоколад є Зотер використовує у власному виробництві лише високоякісний органічний шоколад. Йозеф Зотер змінив світ шоколаду, йому вдалося зламати смакові стереотипи і створити нові поєднання. Неподалік від шоколадного монстру Зотер розташована шнапсова мануфактура «Гьоляс», яка практикує виготовлення шнапсу та бальзамічного оцту. Гьоліс розташований посеред фруктового саду. Відвідуючи дегустаційний тур, ви переконаєтесь у виготовленні справжньої квінтесенції на основі кращих фруктів. Продегустуйте чудовий оцет з типовими сортами смакових нюансів. Толерантний, надійний – це характер людей штірі, і це є знаковим для продукції Алоїс Гьоліс Шнапс. Ці дистиляти мають фруктове походження, що свідчить про вишиканість смаку. Мануфактура «Вулкан» розташована в громаді Ауерезбах. Підприємство спеціалізується на виготовленні м'ясопродуктів. При відвідуванні «Мануфактури Вулкан» в рамках екскурсійного туру можна зробити подорож по світу Шинки і отримати повне уявлення про цикл виробництва, обробки та дозрівання продукції. Тур «Походження Вулкан» запрошує відвідувачів прогулятися виставковою залою з інсталяціями та фільмами про виробництво, баром для дегустацій та магазином зі свіжою продукцією «Мануфактури Вулкан». Парк розваг, літня гірка, бурхливі враження та неймовірне задоволення – все це на вас чекає в місцевості Когельхов. Перебуваючи в парку розваг, ви відчуєте драйв від швидкої та безпечної їзди на сучасній гірці, яка просяглася більше як на тисячу метрів. На території літньої траси Когельхов знаходиться також новий моторік парк де на різних рівнях можна тренувати координацію, баланс моторику та витривалість. Парк Розваг долучається до туристичної пропозиції регіонів природнього парку Альменланд, Йогланд і Терменланд. Також пропонується палітра Розваг – романтична подорож потягом, відвідане зоопарку Герберштайн. Для шанувальників народної музики в Гасені знаходиться дім фольклорної музики. Для бажаючих скоштувати місцеві делікатеси господарі запрошують в кнайпу Родельщуб, Парк пригод Когельхов – це незабутні враження для дітей і дорослих. В Австрії знаходиться безліч цікавих печер, деякі з них всесвітньо відомі. Тут найбільший ланцюг рожених, карстових, лабіринтових, кульгових, сталактитових та сталагмітових печер. Лургротте – наймасштабніші сталактитові печери в Австрії. Знаходяться вони в Штирі за 25 кілометрів від міста Грац. Перша згадка про Лургротте датована 1822 роком. Відкрив їх італійський спелеолог Макс Брунелло. Відомою ця печера стала через стихійне лихо, яке спіткало групу спелеологів. У квітні 1894 року, тікаючи від сильної зливи, вони знайшли прихисток від повені саме у цій печері. Більше тисячі добровольців брали участь у рятувальній операції, яка тривала 9 днів. Завершилась вона успішно, і спелеологів витягли на поверхню живими. У 1935 році почалося зведення містків і тунелів. Печеру поступово перетворювали воглядово. У 1962 році відвідувачі вже мали змогу здійснити прогулянку всією печерою. Сьогодні туристи можуть насолоджуватись захоплюючою двокілометровою мандрівкою підземним світом. У печерах прокладені зручні стежки і проведено освітлення. Під час екскурсії ви зможете побачити скелі Пеггаури та Рьотольштайн, де були знайдені рештки стародавніх людей. А також там є унікальні химерні сталактити, величезні куполи, підземні ущелини та найбільший в світі гігант сталактит, який важить 40 тонн і заввишки 13 метрів. Особливо захоплюючою є жіноча печера, яку оглянути можна тільки з провідником, а безліч печер ще й досі не досліджені. За 15 км від Бад-Глайхенберг знаходиться містечко Рігерсбург, яке відоме найбільшою в Австрії фортецею, збудованою у стилі бароко. Цей замок розташований на скелі, колись він був південним форпостом Штирії. Початок будівництва датовано 1100 роком, а завершилося у середині 17 століття за часів володарювання баронеси Катерини Елізабет фон Галлер. Після закінчення будівництва баронеса веліла викарбувати напис на одній зі стін. «Страйк» – це найбільше задоволення, але чого це коштує, я знаю. У замки діють дві постійні експозиції, присвячені легендарним жінкам, чиї долі, пов'язані з цією місцевістю. У приміщенні підвалу знаходиться музей «Відьом». Вважається, що Рігерсбург був улюбленим місцем «Відьом». Саме тут вони влаштовували шабаші. У цьому ж замку їх і стратили. Цікаво абсолютно все. Старовинний колодязь, готична вежа, лицарський зал з величезною колекцією старовинної зброї. Все це захоплює своєю таємничістю і чекає відвідувачів.